Victor Ponta dezvluire exploziv, Liviu Dragnea conduce un BMW serie 7 de la Teldrum Victor Ponta face o nouă dezvluire despre Liviu Dragnea, după ce liderul PSD a fost acuzat că ar conduce un BMW care nu apare în declarația sa de avere. Deputatul Usleonic subliniere Teanu a afirmat miercuri ce a verificat pe internet seria Sublinierea Simului Monsublinierei care apare pe chitanca privind plata robinetei postat pe Facebook de presă subliniere din deputacilor, Liviu Dragnea. Constatând că aceasta corespunde unei mai subliniere în în seria 7 de ultim generație, de peste 100.000 euro, care nu apare în declarația de avere a liderului PSD, Victor Ponta aduce noi detalii pe această temă, într-o declarație pentru stiri pe Cetatanul Liviu conducea un BMW Seria 7 de la Teldrum si a stat la mare la vila lui Ceausescu de la Neptun, la fel ca tot votanții PSD-instit, a comentat ironic fostul premier.